Då, så, då kör vi igen. Hur är läget med alla? Ja, de där behöver jag inte. Så de där fina aura jag får med de där. Det är ett pro-tips. Hur som helst, välkomna tillbaka till lunchmed.net, programmeringsstreamen. Vi kör varje vecka, tisdag 12.05, där vi samlar alla världens .NET-utvecklare under parollen Kom igen, bli kul. I alla fall de svensktalare, de andra får ha tråkigt, helt enkelt. Och det, det är ju lite det vi är ute efter här, vi är på jakt efter det som fick oss att börja programmera en gång i tiden. När vi var typ 12 och satt med lätt Pocket om Q Basic och bara undrade hur, hur det skulle bli med de här forlooparna egentligen. Det var tidigare det. Och det är ju dit vi ska tillbaka. Det är det vi ska hitta för nu när vi har jobbat i sådär några år, 20 kanske, så så har vi insett lite att det, det är ju inte bara kul alltid. För när man skapar av värde... Så äh, saker av värde Så, så blir det ju måste man ha tråkiga saker ibland Så är det Och för att vi ska orka göra de här tråkiga sakerna så vi kan skapa saker av värde Resten av veckan så tar vi den här pausen på tisdagarna Och gör värdelösa saker för att det är kul Det är planen Jag ser att Krillst är med oss igen vi är Härligt med återkommande Återkommande besökarna va Hur är läget idag? Var, var, var är alla från Är alla från Göteborg här eller? I, i chatten förresten? Eller har vi någon från någon annanstans. Här är frågan. Ja, det är lite intressant att veta hur lång reach det här har. Det, om det är de närmast sörjande eller om det faktiskt börjar sprida sig lite. Jönköping, du det, det har ändå kommit en bit ut i landet. Fantastiskt. Ja men mig är det förvirrat kan man väl säga, men så är det. Det här kommer bli. Det blir nog bara roligare när, när det är förvirrat. Så. Yes, eh, kort och gott, vi eh, hade ingen stream förra veckan för eh, jag var tvungen att vara med i en sväng i skolan. Så är det ju när eh, man har barn med NPF, det är kul det med. Men veckan innan så eh, körde vi ju, eh, just det, Botten Arne. Jag har ju glömt, starta Botten Arne. Det, det den är ju därför vi är här, eller jag kanske inte. Tjena nice, fluffy hat. Hur läget med dig? Eh, ska vi se, om vi kan få upp Arne också. Jag har gjort lite nu mellan strömmarna här. Ska vi se. Och det är strålande. Och nu råkar jag veta att Nice Flaffer är från Skövde, Eller inte är från, men för tillfället befinner sig i Skövde. Så vi har Jönköping och Skövde, det, det är ju nästan spännande Reach nu. Blev det inget game där nere? Jag är lite ledsen. Jaja, vi får, vi får lagra det, eller Får vi ägna strömmen åt? För det är botten Arne Vi, vi håller på med. Eh, ja, nu märker jag ju förvirrad då. Det är Botten Arne, och Botten Arne är ju det här fina gamet som Microsoft hade på 90-talet. Och det enda felet med det gamet, varför det floppar, var ju för att det var för lite machine learning AI. Och det är ju hänt en del med machine learning och AI eh, de senaste åren. Va? Så det ska vi ta och vaska och, och trycka in det här gamet. Och jag tänker att dagens, eh, dagens steg är, här är ju att få den att lyssna på allt mitt drabbel och hitta på saker. Så är det. Och Jag vet inte om det kommer funka eller bli bra, men det är en bra start. Och Sen tänker jag att vi jobbar vidare därifrån sen om, om det blir bra eller om det blir. Och Vi måste ju träna upp det här gamet och göra roliga saker för jag tror att det kommer vara ganska kast på det från början. Så nästa steg framöver tänker jag något i stil med att vi kopplar ihop chatten här i Twitch med, med det här gamet. Och så kan ni styra det lite sådär och sen så kopplar vi på lite bygg med någon Machine Learning grunka. Som då lyssnar lite på mikrofonen, kollar lite i chatten, ser hur ni har styrt gamet och ska lära sig att göra det här själv. Jag har ingen aning om det kommer funka. Men det är i alla fall mina, mina drömmar och idéer och sådär som jag sitter och funderar på när, när jag har tråkigt. Vad tror ni om det? Yes, uh, nu har jag drabblat tillräckligt kanske så... Uh, vi, vi kan väl börja kolla lite på här. Här är ju repot för botten Arne. Det är på GitHub. Som surprise, va? Ja, där är alla länkar. Det vi gjorde förra gången var ju att vi fick upp äh, i på skärmarna. just det. Äh, nej, klippet funkar fortfarande inte. Vad är det här? Arne. Kom igen nu. Om vi tar bort Arne och tar fram Arne igen. Den ska dyka upp. Där har vi den. Ser ni? Jag, jag bara, det, det jag gjort sen sist var att jag flyttade lite på gamet så att den faktiskt ligger där i bild. Så nu har vi ju gamet i bild. Nu ska vi bara styra det och vi kunde ju skicka lite saker sist vill jag minnas. Så det vi gjort är den här Clippy.js. Det har vi lyft in. Det är bara ett javascript framework. Vem? Och signal R för att kunna skicka kommandon till gamet. Vem? Yes. Så, Speech Recognition Sample eh, har vi Nu kanske börjar fel ändå. För att få, eh, för att få det här eh, gamet att kunna lyssna på saker så tänkte jag ju att eh, jag kollar rätt mycket på sånt här eh, jox. Eh, för det är inbyggt eh, taligenkänning i Windows 10 och sådär med den här Cortana. Men oj vilken sörja de där eh, libbarna är va. Så jag tänker att vi, vi använder lite dupla och nyttjar Asher istället. Och det kommer bli lite late att se på det, och jag vet inte om det blir ett problem. Men vi, vi får se. Uh, Asher ser ut uh, det ser ut ungefär så här. Jag vet inte hur många av er har arbetat något med Asher? Ni som har det känner igen det här fantastiska. Fantastiska. Oj, vad konstigt det ser ut. Den här fantastiska UI. Uh, och det är så mycket konstigt hemligt i Azure-grejen som jag tänker att det är dumt om ni ser så, uh, så jag har gjort en liten screenshot och annoterat Så det man behöver är att man behöver skapa en sån här Cognitive Services uh, Och de har ju givetvis uh, översatt saker till svenska Jag vet inte varför de håller på så Det är fortfarande så att när man installerar uh, .NET från början att den översätter alla felmeddelanden till uh, svenska Vem vill ha det? Innan de hade den här automatiska textöversättningen så har vi haft folk som på allvar har suttit och översatt alla exception-meddelanden till svenska. Snacka om eh, bortkastad gärning i livet. Anyway, eh, nu är det automatiskt översatt så nu man måste fortfarande gå ner och eh, klicka bort det. Vilket är lite kul. <laughs> vi har ju lite sådana cloud-arkitekter från Microsoft ibland på jobbet som hjälper oss eh, de är också <laughs> lite fascinerade över det här. Anyway. Eh, nu är jag som sagt förvirrad dag. Här har vi då. Man behöver en nyckel. Så här med lite nuffror. Och så behöver man en slutpunkt. Som det står här. Alltså direkt översatt endpoint. Vem säger slutpunkt? Anyway. Och jag skapar upp en sån här. Cognitive services resurs. I West Europe datacentret. För att det är. Av någon anledning är, är det det som har minst latency. Från. Från Göteborg i alla fall. Man skulle kunna tro att det är North Europe, men eh, så är det inte. Men West Europe är bra, bra grejer. Och eh, det här ska man peta in någonstans, den här nyckeln ska man peta in någonstans. Och så får man läsa lite docs och grejer och jag fick ingen ordning på det så därför så så så, så eh, letade jag upp ett fint eh, sample-chofreseri eh, här på GitHub. Right. Cognitive Services Speech SDK. är är inne i någon konstig fil. Jag vet inte varför. Jag kanske kanske länkat den. <laughs> jag. måste ju få det därför. Yes. Um, och här har vi bra grejer. Och den här har jag då klonat ut. För att vi bara ska kunna få det här. Steg 1 är väl att få saker. Att uh, kunna se så att den kan lyssna på oss. Right. Så här har vi. Jag då klonat ut det här. Azure Samples Cognitive Services Speech STK. Det är oftast det snabbaste sättet att lära sig saker i Azure. Det är att hitta deras eh, samples. Det har i alla fall visat sig bra senaste eh, åren. Där. Så. Nu är vi med. Och här är vi en massa bra grejer. Vi kan ju testa och köra det här. Se vad som händer. Jag, förstår om det fortfarande funkar jag har ju inte provat det här samtidigt som jag streamar. Och se om den fortfarande kommer åt mikrofonen. Och här har de massa exempel på, på bra grejer. Jag tänker ju inte läsa alla här. Utan jag råkar ju av en slump veta att det är alternativ B. Speech Continuous Recognition Using Authorization Token. Och den token var ju den jag hade målat över i där i bilden. Så vi prövar B. Och nu ska den lyssna på saker. Så får vi se om den eh, kan tolka. Ska det ploppa upp här? Ja, men kolla. Den har faktiskt Det är en lite, liten text. Men det funkar ju ganska bra out of the box, eller? Hur? Så jag tänker att den här borde vi ju kunna snod den här koden. Vi rippar ut den här koden. För det är ju det här vi är ute efter. Okej. Okay? Bra. Så steg ett kanske är att vi ska få upp det som automatiska subtitles. Jag vet inte om det stör nu, men anyway. Så vi får leta upp det här. Vad, vad är det här B någonstans? Nu går in i program CS, just jag är inne i .NET Core Samples, C-Sharp, .NET Core-konsol, jag vet inte varför man har .NET Core Windows-konsol, men vi har en .NET Core, för jag tänker att vi vill ju ha det här så, ärligt talat, så oberoende av OS och grejer som möjligt det känns, känns lite obagligt smutsigt annars. Så det är den jag är inne och rotar i. Va? Sen får vi se hur långt vi kommer med det. Det, det vet, vet man inte. Så. Det. Konsolkyl B är den här lilla prylen. Continuous recognition. Det här är bra naming. Det är precis den vi vill ha. Och jag har, jag har förberett lite här. För det är så att eh, här behöver man ju peta in Subscription Key. Eh, ni kommer ihåg den här fina som är blå här. Skulle jag se sen om ni kan, kan hitta den med hjälp av Live Share. Jag har ingen aning. Eh, och sen har vi ju West Europe som datacentret där jag har hårdkodat. Eftersom eh, jag inte vill bjuda på den här subscri Subscription Keyn. Så jag har gömt den i en fil här som då i tanken att ni inte ska komma åt För annars så kan ni gå in och använda mina krediter i Asher. Men jag vet inte om det här kommer funka Jag bara läser ut nu den här filen för det var för krångligt att göra proper Sån secret config Jag s där som jag hade gjort om jag hade gjort något av värde på riktigt Men det var för tråkigt och vi ska ha kul så jag la dem bara är så härligt fina hjälpmetoder. Yes, Svensson, Och sen har jag ju då... Eh, tut tut tut, lagt till att den är svenska den lyssnar på här. Det är det enda jag gjort med det här samplet för att det skulle funka. Va? Eh, för det är, Det här är framförallt det som har hänt mycket de senaste åren. Att den kan svenska. Det, det kunde den inte förr. Den var ganska dålig. Då var det bara engelska som gällde. Och den är fortfarande mycket bättre på engelska och det är väl inte så konstigt för det är mycket mer intressant för världen att forska på. Så tänker jag. Så det här tänker jag att vi, vi ska liksom bonka in i vårat gamebotten an projekt här. Och nu kör jag den. Det är därför gamet är där nere och ser helt paralyserat ut. Så det var här vi gjorde förra gången. Nu verkar vi ha blivit frånkopplade, är det något som tar allt nu? Ja det kanske är för att jag har två stycken solutions igång, kan det vara det? Eller vad är det som tar min CPU? Jag se. Vi är fortfarande inte online alltså. Nu! Är vi tillbaka nu då? Jag vet inte vad det var som gjorde det där. Men eh, vi eh, ramlade av internet en stund här igen. Nu vet jag inte var vi var när, när den fick för sig att sluta. Men nu är vi igång och vi hoppas att det funkar en stund till. va? Eh, anyway, det kan vara för att jag har två visar studio. Det är ju ganska dyrt. Vi... Eh, vi har, har vårt exempel på eh, Azure Cognitive Services och vi har vårt exempel på eh, inte vårt exempel, vår Clippy-grej. Så. så nu har vi då eh, det vi gjorde förra gången var ju att vi bara fulade in Clippy i en eh, JavaScript-chofrace här. Där vi bara tar emot kommandon till exempel att den ska kunna prata. Och sen så gjorde vi ju en eh, en, en, en, en hub och så en liten litet sätt att skicka kommandon via signal R. Funkar streamen nu gärna <laughs> det? Är det något som går att se på? Grymt, grymt. Jag ser att det på håret att den lyckas encoder här. så Vi, vi får hålla i alla hattar. Yes. Så. Uh, nu ska vi sjunga in det här Azure Cognitive Services-hitterpået. Uh, vi låser fast den där kanske. Och eftersom vi kör den här, det här fina gamet i uh, Docker så, så blir det ju lite lurigt. För Docker är ju lite tänkt att det ska, ska avskärma oss från Host os -et. Och uh, vi behöver ju komma åt mikrofonen. Och mikrofonen sitter ju i själva den fysiska datorn här. Och det är ju inte riktigt menat så. Och jag, jag har forskat lite i det här. Och tydligen så går det att forwarda mikrofonen om man kör en Linux-container i en Linux-host. Vi har inte hittat något sätt hur man gör det här i Windows. För vi kör ju en Linux-container så vi kan köra den var som helst. Men själva eh, mikrofonhittepåt verkar inte riktigt gå att få igenom. Och Det är ju lite så när man gör saker på sätt som inte är menade. va? Så eh, jag tror att vi... <clears throat> Vi får göra det bästa av situationen och göra själva genbiten separerad från själva inputbiten och det är ändå ganska vettigt va? Så jag tänker att vi får sjunga in själva eh, Talstyrningen så där i ett eget projekt Och sen så eh, Så tar vi och eh, Gör en, någon form av interface för det här så att Via SignalR eller någon, något annat rest API eller någonting Som den här eh, lilla lilla konsolappen kan skicka in allt som sägs genom. Det borde väl vara enkelt, tänker jag. Vi prövar! Yes! Då ska vi se. Då vill jag ha ett konsolapp, app, -net korre, C4-kant. Jättebra! Konsolapp app 1 ska ni inte äta. Den ska ligga i botten av den. det är väl jättebra. Men vad ska vi döpa det där till då? Arne lyssnar. Nej, det här har egentligen inte med Arne att göra. Utan det här ska ju bara lyssna lite på mikrofonen och skicka vidare det som sägs. Bollar lite vid Asher och det är så här. va? Så vad ska det här heta? My crow phone eavesdropper eller något sådär. Big Brother, kanske. Big Brother är ett ganska bra namn. Under temat kommer det ändå bli kul. Arne Big Brother. Det blir ju helt värdelösen när man ska komma ihåg vad sakerna gör. Men det är ju, det är ju kul. Tycker jag i alla fall. Men eh, Big Brother. Eh, bara Big Brother kanske. Är det bra? Ja, vi, vi kör på det. Skitdåligt naming. Men det är bra. ska vi se, um, yes och då ska vi få in den här då ska vi försöka återskapa det här lyssna och spotta ut på skärmen idén och då tror jag att det måste väl vara någon form av ska vi se, någon form av nuget va? det kan ju inte menas att vi ska skriva kod själva det är så 90-tal Eh, Install är verkligen inte. Vi får browsa lite. Borde heta någonting i... Eh, cognitive... Heter den så? Skulle jag kunna fuska och se vad den andra har? Eh, det är kanske är bäst att göra det. Speech... Search... Storage... Ah, Okej, okay, vi fuskar. Vi kollar här. Dependencies... Inte SDK, Packages. Där har vi något. Microsoft Cognitive Services Speech 180. Cognitive Services Speech. Så Sådär någonting, va? Den tar vi. Kommer rätt nu va? I Big Brother. Mycket bra. Big Brother behöver kunna lyssna på saker och förstå saker. Annars, är, annars blir Orwell ledsen. Eh, så är det. Ska vi se om stannar håller på. Nu har det kanske trädat in någon mer. Vi har folk från Jönköping och Skövde. Har vi folk från någon annanstans i världen med oss idag också? eller? Hur långt har vi nått i vårt världshäravälle? Göteborg. Det är härligt. Det det var den jag gissade att alla var ifrån. För <laughs> det, kanske, det kanske framgår men ni hör att jag är från Göteborg kanske. Det brukar vara svårt att jobba bort. Jag har inte alltid bott i Göteborg. Jag har gjort lite gästgyckel i Frankrike. och så där, Men det, det gjorde inget med min dialekt. Ska vi se. Big Brother verkar ha... Ska vi se. Packages. Den. Då har vi den. Då borde vi kunna göra någonting vettigt. Va? Och då ska vi bara snor den här, tänker jag. Det är ju bara den här klassen vi vill ha. Vi kan ta med kommentaren också ifall, någon, ifall vi glömmer var vi snott den ifrån. Massa grejer som vi förmodligen inte behöver. Där, speech recognition with token sample. Det är väl ett jättebra namn, det kör vi här också. Så, så ska vi se vad den blir ledsen över. Kan importera saker för att sen ta bort dem. Oj oj oj oj oj. Ska vi se. 15 CPU. Hur ska det här gå? Fail. Aj aj aj. Det är det där? Det är därför är ni där välkomna nyckeln som som man behöver för att använda Asher på mitt konto. Man, man kan skapa en egen Eller så kan man, så här gör vi Vi startar LiveShare bara för att det är kul Och så kan vi leka Snor nyckeln, får vi se om ni kan lycka Snor den nyckeln av mig det, Jag är väldigt nyfiken för jag vill jobba lite mer Jag lägger den i chatten Så Så ta den där Jag vet inte om man klickar på den men annars har ni så här Live Live, kom igen nu Share. Sådär, join live share session ser där va? Och så försök sno den här nyckeln av mig som kommer in i subscription key för jag har ingen aning om det... För jag skulle vilja använda live share mer och kanske få till någon sån där parprogrammeringsidé eller sådär Men jag vet inte hur mycket man kan, hur mycket man kan sno av mig om ni förstår det jag menar ja. Jag svamlar men ni fattar Då ska vi se den här klassen vill vi ju bryta ut. Där ser jag att det dyker upp folk i live-sharen. Vi flyttar den klassen till en egen fil. Oj, oj, oj, oj. oj Där har vi den. Och så döper vi om den va? Speech recognition räcker väl? Speech recognition. Alright. Mycket 13.37 Och just det, det är när vi gör det här som Visual Studio brukar krascha Går det bra idag eller? Ja det verkar fungera, ajamän, vilken tur Kommentaren fick, fick vi inte med oss Den måste vi ha också Eller Yes, då är ju Nästa steg att få den här Att fungera i vårt nya Fina projekt Så någonting. Puff. Och då ska den... subscription kina ju inte flyttat på. Så vi gör så där. Och den console right -liner själv. Vi får städa upp det här någon annan gång. Va? Den har inbyggd sån här... Eh... Autentiseringsschauffreseri, det är därför det är lite gött att ta det från samplet, för att man behöver autentisera sig mot Azure Cognitive Services med sin key och så får man en token som man ska använda och den kommer att expira, så måste man förnya den och allt det där som faller under tråkig kod i min värld, så det använder vi rakt av här, slipper vi göra det själva, världen blev lite mer rosa rosaskymrande, yes, uh, om vi skapar en sån här då, så ska vi se. Hello world! Kan det stå så vi vet att det är igång? Eh, var. Eh, speech. Lika menu. Speech. Something. Something. Är du nöjd så, eller? Och så speech. Punkt. Ja, nu blir det spännande. Nej, den är stettig, va? Eller, hur var det med det här egentligen? Den är static, så, så. Och då ska man vänta på den såklart. Okej, okay, vi, vi snor lite mer kod. Det är lite där vi håller igång den här tråden som lyssnar på mikrofonen och grejer utan att programmet terminerar. Så vi får gå in och kolla hur de gjorde. Det finns så många sätt att göra det på och jag glömmer alltid bort vilka som är bra. Så vi gör så här. Punkt, .wait det låter läskigt. Nu kommer den väl... Så. har vi döpt i om den såklart. Reconition. Det här är så smutsig kod. Men det är bra. Det är kul. Det går snabbt. Yes! Bra kod får vi skriva efter lunch. Ja, här har vi någonting. Ja, men då kanske det räcker med en sån readline. Men jag vill ha med någon sån... Har man ingen sån eh, cancellation token eller någonting här? För hur får man den att sluta lyssna? När man kör en wait? Uh, uh, uh. Yes, de, de skriver ut lite saker. Och sen kör de lite do och så kollar de lite. Väntar de på att man trycker på någonting och sen gör man det och så kör en wait. Är ni med på vad vi letar efter här? Execution done. Ja det, är kanske in... ja, det är kanske inbyggt i själva den att. Ja, vi får se. Kom igen, det blir kul. Vi får skriva ut här. Så, och så får vi ha en sån här console.read line kanske. Vad tror ni om det? Finish listening borde vara där. Vi prövar. Kommer jag det blir kul. Och den ska vi inte köra i docker. För den... Nej, vi ska byta här. Big brother. Så! Ska vi se om allting havererar. Och så ska vi se om ni kan sno min nyckel. Ni behöver inte oroa er. Jag byter den sen. kan ni sova gott om natten. Händer det någonting nu, eller? Händer det någonting nu, eller? Ja man kolla, det funkar på första försöket. Så nu, nu har vi byggt in ett litet projekt här som hör vad jag säger. Och då ska vi se om vi kan avsluta det också. Ja, ah, fantastiskt. Det här, jag har ingen aning vad den här gör med trådning och CPU och sånt där. Men det är något att göra en tråkig dag istället. Så nu vill vi få ut det här. Jag vill få ut det här i bild. Och jag har preppat lite en sån subtitle-spår. Så, om vi går in i den här. Så, fullhackar vi lite. Här har vi Recognized Speech. Ja, den startar en sån. En ny task. Och det är här den sköter det här med cancellation token och allting va. Så har vi Recognizer Recognized. en är ett event som vi skapar en anonym metod som vi lyssnar på. Och varje gång som du får någonting från Azure så gör den så här. Och Då finns det ett sätt i Obs Studio som det heter som jag vi, som vi använder för att streama med att få ut saker på skärm som står i en fil. Och det ska vi göra. Jag ska bara hitta var jag har lagt den här filen. Va? Så, vi behöver vi inte se allt för mycket spännande saker. Hemmel, hemmel. Vi måste lagt den där någonstans. va? Repository säkert. Ja, det kan vi få se. Det gör inget. Här är botten Arne och här har jag gjort en fil som heter Subtitles. Så vi ska ta det där och skriva till den bara tänkte jag. Punkt. Write all text. Är den här synk eller det tror jag inte. Nej då får man göra det där. Fundera på om ska vara synk eller väldigt oasynk. Private static är inget asynk. Jo, den är async. Mycket bra. Då, då kör vi async. Då blir alla glada. Write all text async. Asynk is always better. Eller hur? Den har vi lärt er. Eh, och då behöver vi skriva den till... Eh, ...dit. subtitles.text. Och det vi ska skriva är ju då... E.result.text Ska vi se om det funkar. Och den är ledsen för att vi inte awaitar den va? Pass... Ja, cancellation token ska vi också ha där. Mycket bra. Och await. Får vi det? Yes. Så. Kommer det här haverera allting? Eller kommer det funka på första försöket? Det är det som finns. Och där är vi token. Ja men vad bra. Inte för att det spelar jättestor roll att skicka in Cancellation Token där va? Det var i oddsen att den ska avbryta precis som den skriver. Det går ganska fort det. Då ska vi se om det här kan komma upp på skärmen då. Kan det vara så enkelt? Startar igång allting och nu händer någonting här. Ah, Smart, ni sätter breakpoints era rackare. Jag förstår. Då borde man kunna få den, ja. Så. Eh, då ska vi se. Det var en bra lärdom. Tack, tack för, för den. Eh, ja, då har vi grejer. Och det kommer här nere. Ser ni? Det kommer upp subtitles. Med viss fördröjning. Och de är ju helt horribelt dåliga. Vissa översättningar, va? Frågan nämndar duger för att få gamet att reagera. Var någon som lyckades ta... Eh, ta eh, kin en eller? Det är lite så här capture the flag. Capture the key. Ska vi se. Oj, oj, oj, oj, oj. A task was cancelled. Okej, okay, jag ska nog inte skicka med den där. För jag behöver hantera den bättre. Men så ni. Nu har vi ju eh, live-annotering. Och då ska vi skicka in det här i... Eh, skicka in det här till... Eh, Våran, vårat gem på något sätt. Och då tänker jag att... Om ni minns gamet... Det minns ni va? Gamet kan lite olika trick. Det var inte här vi var. Det var... Ska vi se... Cyber Zero. Han bara fladdrar förbi nyckeln. Men, ja, men jag tror ni har hittat ett sätt att snor i alla fall. Och det är ju jättevärdefullt faktiskt. Får ju tacka för att ni... Hjälp mig för ordning på den här live Share, För det, Jag måste kunna köra det utan att alla hemligheter blir publika på internet. Va? För det blir jättekrångligt. Nog för att jag litar på er. Men det finns, ju, det finns ju dåliga människor också på internet. Jag vet inte om någon har märkt det. Det är gör jag så. Men nu har jag så här. Överslagshandlingar. Ska vi se. Bort med den här. Den vill vi inte ha. Botten A vill vi ha. Och det är ju den här klippig. Den skulle vi ha. Det är de här som har byggt det här frameworket som, som vi står på axlarna på och där gamet kan ju massa saker och då ska vi liksom lite på något sätt pussla ihop vad gamet ska kunna göra med saker som jag säger. av några stycken och då tänker jag att vi, vi börjar någon enda, till exempel Searching. Kanske ska jag göra när jag säger något i stil med eh, vi får kolla eller leta eller whatever va. Och sen kolla uppåt. Kanske ska jag ska göra lite så där. Jag vet inte. Ni kanske kan gå in på den här rackan och eh, liksom komma på roliga idéer med eh, vad, vad vi ska bygga av det här. Men vi börjar någon ändå. Och då tänker jag att vi kanske ska börja med searching eller någonting. Och då kan vi stänga det här. Eh, exempel. Eh, stk grejen där. Den behöver vi inte mer för nu har vi snått allt vi behöver. Så hoppar vi tillbaka till botten Arne. Och kommer ni ihåg hur vi skickar saker nu? Ska vi se. Det var ju Home Controller. För vi bemöde oss inte att döpa om det. Från templaten. Här har vi den där Send Action. Så skickar vi Searching till exempel. Det var ju det vi skulle få den att göra så sådär. Och då vill vi att den ska göra det när jag säger någonting. Eller hur? Ska vi se... Jag bara se om jag kunde modda det här så att ni inte kan stå lyckan. Men nej, vi fortsätter. Jag får vara snabb. <går> ni får vara snabbare. Ja, uh, yes, så vi behöver kunna ta in någonting. Här har vi en sån send action endpoint redan. Vi kanske bara ska ta in lite saker i den. Som uh, då Big Brother ska. Nej. Var någonstans ska logiken ligga för att parsa den här texten? Det känns lite som att Big Brother inte ska bekymras över det eller ja Big Brother borde ju ta reda på det och larma larma makten va. Men det som ska hända ju det är ju arne domänen som som då ska göra någonting av den här texten så den kanske ska nu ska ta in hela textharangen rakt av i ett svep. Och sen så tar vi Uh, att Big Brother bara skickar den så. vad tror ni? det kör vi på uh, så du, vi gör en ny endpoint public json result uh, input text nej, input speech kanske alltså det, jag kommer få städa så mycket i det här så att det blir fånigt men det blir en annan då string, string, string uh, speech Kanske. Så. Och då kan vi väl göra så här att uh, if uh, speech to lower, .lower .contains. contains Leta. Ja, vi börjar den änden. Så ska den göra det här. Kommer det här funka, tror ni? Och så ska den alltid return... Uh... Vi börjar med okej. Uh, ok Så där, det är alltid 200 tillbaks. Fantastiskt. Allt är okej. Okay. This is fine. Nu verkar endcrunch ha vaknat, det vet jag inte varför. För vi har ju inga... Uh... Vi har ju inga test. Så det är onödigt att den tar CPU. Nu när vi blir frånkopplade ibland. Yes, så då har vi den här endpointen. Input speech. Och då borde... Då borde vi kunna skicka in det här rakt av och om texten innehåller ordet leta så ska gamet reagera. Vad tror ni om detta? Det borde funka, va? Uh, och då får vi ju då hitta vad det är för adress till Lärare kanske, game, game Så om vi, vi drar igång den här igen. Nu borde den ha dött i bilder också, den är helt stel. yes nu ska vi se vad som händer. Medan vi väntar, hur. Jag vet inte hur är det ni kommer ihåg och bli påminna om att det är sändning varje tisdag. Det, det är jag nyfiken på. För jag. Jag börjar använda Twitter och sådär, men det känns. Det känns awkward. Jag, jag kommer inte riktigt överens med Twitter, nu passar ni på här. Jag kommer inte riktigt överens med Twitter överhuvudtaget, så. Vad är det? Är det, är det någon sån debugging-grej nu, eller? Current function. Är det ni som är försöker mina nycklar? Eller är det att det kraschar? Nej men hur som helst, jag kommer inte överens med Twitter. Det är nog fortfarande för modernt för mig. Så jag tänkte skrota Twitter. För det, det verkar inte vara så bra ändå. Utan eh, jag funderar på hur man liksom hittar något bra sätt att bli påminn. Det kan vara bara... I standarden i Twitch som man trycker på follow. Då, då får man ju en liten pling varje gång. Det är så jag gör med de andra fina strömmarna jag tittar på. den jag vet inte. Det är... Någon föreslog ett calendar -grej på hemsidan eller någonting. Jag vet inte. Om ni har någon bra idé hur ni vill bli påminda så hojta till. 44377. Dit ska vi skicka saker då va? Och då har jag säkert slarvat lite här. Och behöver nog... Behöver man inte spesa numera... Har ni koll på Aspnet Core? Behöver man inte spesa numera att den kommer från Boddyn. Eller från eh, query stringen. Så vi skickar en query string bara för fun and profit. Vi sätter en breakpoint där. så att ni får chans att snå Nej Det går nog inte nu för den är inte igång. Och så testar vi den här. Uh, home. Uh, Vad är det? Input speech. Jag döpte den till den här. Säkert, va? Ja. Funkar om jag gör så här, eller? Query string och random grejer från Asher. Det kan bara bli bra. Det kommer bli dåligt. Vi behöver göra det från både. Men vi börjar här. Är lika med something, something. Ja, men det funkar ju så långt, va? Då är frågan om vi ska skicka det via post. Via post istället. Det borde vi göra, eller hur? För vi ska göra en skickare här. Om vi... Eller så börjar vi med Postmannen. Det var inte Postmannen, det var ju Bunte. Bara gjort av Postman. Fantastiskt fint program, va? Medan jag väntar... Automod, nu händer grejer. Jag kan ju ingenting om Twitch, nu händer grejer. Ska vi se. Eh. Kan du inte använda hot ut för att posta på sociala nätverk? Jo, jag har gjort detta, va? Och då kör jag lite Twitter och sådär. Så, där. så att, eh. det är mer själva mottagardelen om folk eh, vill lyssna vi, vi, vi kommer lite till. Eh. Det, ja, jag tror på idén där faktiskt. Jag, Via Twitch, ja, precis. Men jag tror lite på idén där. För, för de som inte är Twitch-frälsta. Jag tror det är ett ganska stort steg att sign upp på Twitch, liksom. Så, men sociala medier och hootsuits, tror jag är någonting. Är jag inte inne? Nej. Sign in, tack. Då får vi se, nu får se mitt... Vi gör så här för säkerhetsgulva. För. Sign in with... Vad är det som händer? Ah, hemmel, hemmel. Nästa. Nu är det spännande. Ah, där ser man ju folk inne och kollar i koden. Ja. Det måste jag stänga på något sätt. Ah, nu ser man vad, vad ni håller på med rota i koden under tiden. Fan vad spännande. Eh... Uh... Nej, vi ger upp postmannen. Vi kör eh, snabbast möjliga. Nu, nu gjorde jag för avancerat tror jag. Så. Så var det med den. Man kan följa efter vad ni tittar på. Det är ju spännande faktiskt. Ähm. Um, yes. Vi kör query string till början med. Och då hade vi input. Eh, vad tog du vägen? Input speech. Så. Och då ska vi i den här då på något sätt skicka en sån eh, HTTP eh, query string och då vill vi ju ta in en sån här va och då får vi ju hitta på en vi gör det enklast möjligt vi, vi tar in den direkt i metoden i eh, Speech sender. speech sender så jättebra vi skapar en sån Mycket bra och den ska då kunna... Eh, public... Lika... Sync, void... Oj vad nu blir konstigt... Asynk. Nej... Asynk. Så... Det är kanske inte som man gör... async void... Send, speech... Och så string, speech... Jättebra, en sån ska va Och det vill den inte... För att den är prohibited. Ah, ja. Vi jobbar vidare på det där. Vi kanske får stoppa den så länge. Mm, mm, mm. Ja, vi flyttar ut den. Det är väl rimligt. Och så ska vi göra en klass som eh, implementerar det där. Public class speech sender. Som ska eh, göra det där. Den ska jag av. i av och så, tack! Och den här ska ju då använda en sån HTTP-client Och den borde man bara new up en gång via någon, de har gjort om i senaste .NET Core någonstans där va? att Man ska använda en HTTP-client-factory för att det inte ska läcka massa grejer, minne eller vad det var Vi skiter i det, vi kör en eh... Rakt av Client Client lika new, sån anta antar att det är en sån vi ska göra. Och då ska den. Client. Send async är det då. Eh, enklast möjlig attack. Eh, vi måste ha en sån. New HTTP request message. Åh oh, vad länge sedan jag gjorde det här. Och det en method. Eh, vi börjar med get. För den vet vad den funkar. Och en uri är en. Spring kan vi göra. Går det ju fulare? Det här blir ju helt kalas. Och då kommer vi på, kommer vi fram till att det var så här. Och det här blir ju helt horribelt. Vi börjar där. Så. Och så ska den vara så. Alltså vi behöver nog en lite va? Hur gör man det? Är det någon som kommer ihåg hur man encoder... Eh, bra encoderar saker. Eller ska vi bara skicka några sådana? Nej, det kan vi inte göra. Vi får... Eh... Ja, nu konspirerar ni i chatten här också om att få ut tokenen. Jag gillar det. Jag gillar det. Eh, continue execution. Loggar till output. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. Den blir svår att... Den blir svår att komma undan. Ja, vi får se om ni lyckas. Eh, ska vi se... client C-sharp get kanske vi börjar där en tutorial, ska vi ha det? nej, call a web API det ska vi ha ska vi se get get get Mjuff, mjuff, mjuff, HTTP client, etc, etc. Det där, create product vad är det här för grejer va? Get sync path. Nej, det var encoding, jag ska ha med någon en här. Där. Form encoded data, Nej, inte riktigt det va? Jo, kanske, ja ja. Vi börjar fult och ser om det, om det flyger. Vi gör så där. <laughs> det där är livsfarligt. Det gör vi. Kom igen, det blir kul, som sagt. Och då vill vi ju eh, göra en public async task. Man kan göra en async void. Ni vet jag varför. Det är för event Om någon undrar det. Eh, och det där vill den inte. Ja, precis. Den, ja. Tack. Gör det så. och gör vi await. Jättebra. Och den vill döpa om den här till någonting. Read only vill jag göra. Jättebra. Och så bryter vi ut den här va? Uh, nej. <laughs> så. Och den sparar vi va? Och så ska vi ju eh, ta in den där. Den har vi redan lagt där. Det var där vi började. Ska vi se. Kom igen nu. Leta. I speech sender Och då måste den komma från. Här är jag. New speech sender Kan det här funka? Nej. Kan det inte va? Uh, om vi kör igång. Den här. Vi kör igång botten. Oh, Eller var vi färdiga med den? Nu börjar bli lite förvirrad. Ja, men just det, det där. Vi får se vad som händer. Vi kan ju sätta en breakpoint där så att ni även kan eh, sno nyckeln, etc, etc, Home controller, var det där? Var det, ja. Och då ska vi se. Input speech. Breakpoint. Tack. Kör. Bara kör. Kommer det här funka på första försöket? Det vore märkligt. Eller Jag är lite orolig över att jag inte encodar det som skickas. Ja, är igång. Ska vi få... För... vi väntar lite med gamet här. Eh, ska vi se. Och så då ska vi dra igång Big Brother också. Ska vi se hur mycket... ...shenanigans ni har hittat på under tiden. Kom igen där. Ja, där, där vill ni ha den, ja. Lite mer spännande, så här, lite interaktiv interaktivitet i streamen. Ska vi se. Men det funkar det. Men den breakar ingenting i... I... Uh, någonstans. Här tänkte jag att den skulle... Komma in va? Men det verkar ju inte hända. Det var tråkigt. Till exempel om man säger uh, ordet leta. Nej, gemet reagerar inte. Är det så illa att vi, vi måste göra det här lite proppert? Det jag tror det är så. Vi, vi, Jag skärper till mig och så googlar vi en lösning. HTTP Client C Example Post. Så kommer det här nog lösa sig automatiskt va? How to post string value. Stack Overflow saves today! Vad tror vi här då? Det är så illa med den där form for, for, for, for early encoding content. Den här using Http-client så gjorde jag förr och sen fick jag lära mig att det skulle man inte göra för att då läcker en grejer eller något sånt där. Den är väldigt spännande, http klient. Framförallt när man bara kommer till klientsärt och DNS-cashning och sånt där, då, då är den då är den inte att leka med. Det är ett sidospår. Var har vi? Speechunder. Så, vi bygger om dig. Ska vi se. Vi gör så här ändå. För att det blir kul. Snor vi den. Så... Hur mycket gjorde jag. Så. Den tar vi in. Ska vi se. String, string. Är det inte. Speech. Och. Speech vi vill ha. Är det inte så. Jo, jag tror det. Vi får se vad som händer. Och så postar vi till rätt. Ställe, tänkte jag. Den. Nu är det spännande, kommer vi hinna få ordning på det här innan strömmen är slut, annars blir jag lite ledsen tror jag. Input speech och så gör den sådär, det där behöver vi inte göra console.writelad men det får väl duga. Den gör lite mer än vad den ska. Det där tar vi bort och vi vill vara lite... Jag oh, gör vi det här. Using vill den göra det nya fina sättet så vi slipper inventering. Så, så, så, så. Och så måste vi göra det här till en post då, tänkte jag. Den. Så här. Någon som var det här färskt i huvudet. Det var så länge sedan jag byggde... Oj, oj, oj, oj, oj. Nu, nu går det bra. Uh, det är Rich Harper som blev helt, gick helt bananas. Så! Det blir mer spännande så, det blir mer action. Det, det blev mer en action stream. Då ska vi se om det funkar bättre eller om... Uh, eller om det inte gör det. Uh, vi börjar med... Uh, Starta den. Den är igång. Då ska vi se. Och då ska vi dra igång Big Brother igen som övervakar oss. jag läst den boken hoppas jag va? 1984 Fantastiskt bra bok Sådär, ska ni inte hinna ta den Tänkte jag Får se Nu då Vad händer nu då Ah, nu har jag satt en breakpoint till Okej, okay, okej, okay, okej okay. Eller var det jag som. det Nu Nej Om vi säger ordet leta Ja, ah, nu, nu har ju den anen där Blivit så, om vi säger ordet leta. Nej, ja, det bryr sig inte. Det här var ju ett antiklimax. <laughs> det här var ett antiklimax. Ja, vi får eh, mecka och dona lite på den här eh, kopplingen, va? Men vi kom i alla fall så långt att vi eh, fick ordning på själva avlyssningen, själva övervakningen. Nu ska vi bara få det där API, eh, Rest api att reagera eh, på något sätt. Den ska kunna skicka. Jag vet inte varför det inte funkar. Är det någon som är med på vad jag missat här nu för att den inte. För att, så att, för, vad jag missat för att det ska funka? Eller så får vi helt enkelt ha det här som en cliffhanger. En frustrerande cliffhanger. Så kan det vara. Yes, men anyway, vi har skapat Big Brother-projektet. Den lyckas lyssna på mikrofonen och höra och, och tolka, och sen så ska, ska bara Arne ta emot det och reagera. Så där fortsätter vi och sen tror jag att vi förmodligen kommer börja koppla på chatten nästa gång också, va, tror ni det? Och tills nästa gång så tänkte jag bara sådär, jag var inne på det nyss, men jag har ju skrotat Twitter för nu, för jag är inte överens med Twitter, för jag är för gammal. Och därför så har jag även skapat lite som Krillst var inne på innan, sociala medier, det, det är tydligen en grej. Det är, det är en bra fluga. Jag skapade en sån här lunchätare med .net grupp. Den tror jag är bra. Det är, det är lite smygpremiären för jag har inte, Jag har inte släppt det här riktigt än. Så ni, ni har chansen att vara först. Tanken med den här är helt enkelt att det är där vi kan samlas mellan strömmarna och eh, posta länkar, diskutera saker, rösta, hitta på dumheter. Ja, ni förstår. Är lite där, jag kommer samla allting. Och i och med det här så kommer jag även skrota släckan för nu. Vissa av er kanske är med den. Jag vet inte. Det, de flesta vet nog inte om det. Vi har en slackgrupp. Eh, Börja redan ramla in folk. Det var snabbt jobbat. Eh, vi har en sl slackgrupp eh, slack för lunch med gott Men den känns också lite så här. Den skapar lite. Det är lite awkward sätt att interagera och hänga, tänker jag. Så därför så konsoliderar jag och samlar allting i den här Facebookgruppen istället som ligger under lunchmed.nets sida. Så där kan vi helt enkelt, där, där tror jag vi kan samlas och hitta på dumheter ihop. Jag lägger ut en länken där som ni ser, ni kan gå med och sprida den etc. etc. Och så kommer det här nog bli bra. Det var nog det jag hade för, för nu. Var det någon som lyckades ta den där Keen? Eller kan jag låta den vara utan att byta den? Kommer ni inte ens säga, eller hur? Om det var någon som lyckades ta den. Anyway, vi, det var så långt vi kom nu. Nästa vecka så ska vi få gamet att dansa. Kul att ni, ni hängde med mig idag också. Så får jag tacka för all input, all... Alla försök till att sno min nyckel och förslag till grejen. Så säger vi helt enkelt så att vi ses om en vecka. Så kör vi på. Tack för mig.